Traian Besescu demonstrează cum a fost încăcat constituia României de ce guvern, să faci ca mai ce fac soaie e o prostie. Traian Besescu l-ajut pe Claus Iohannis într-o eventuală sesizare a CCR împotriva guvernului. Acum Stirite pe sursero o a scris în exclusivitate, Iohannis în calcul să formuleze o sesizare a curcii constituționale, pentru conflict între autorități. Prizat ar putea fi memorandumul adoptat sepetemâna trecut în secret de guvern, prin care se demarează mecanismul de consultare în vederea mutrii ambasadei.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 Guvernul l-a informat pe președinte ce are pe ordinea de zi o problemă de politic extern, el putea se conduce din a de guvern. <totototipăr> Guvernul face politica extern conform programului de guvernare aprobat de parlament. În <tototipăr> programul de guvernare mutarea ambasadei de la Tel Aviv? Nu. În loc să mergem la președintele României să vorbim despre mutarea ambasadei, ne-am dus la preedintele i premierul Israelului. Au fost câteva articole din constituție în păcate. Am introdus în belecerarea intern statul Israel, a spus Traian Besescu la B1 TV, la emisiunea Sorinei Matei.